حلاكي يا, يا حنين الروح الحلا لولا حلاكي ما تحلى الشهد لولا لماكي ما تحلى قلبي على غيابك والله ما ابنك ما تحلى والله قلبي على غيابك مات حلا ترجع وشوف عينك والهداف يا قلبي يا قلبي يا أبا يا با يا با يا با يا, با يا, با يا با يا يابا يا يابا يا أبا يا با يا, يا, يا, يا حميل الروح يا يا ست الحلوات بحبك مذبوح انت يا ورد الجوري يا خلاصة انت يا ورد الجوري يا خلاصة ول يا عسل صافي يا حضني الدافي ول يا عسل صافي يا حضني الدافي يا عيشك عمري يا علاج جشافي يا عيشك عمري يا على جشافي انت احلى الاغاني غنيتها بلساني انت احلى الاغاني نتها بالسادة الجروح تشبينا الجروح. عمر علي وي إمبراطور طوله الملحن عمر علي وي انت حياتي واغلى اغلبني انت حياتي و اغلبني عيوني. آه يا حنوني. عيوني آه يا حالوني استفداك عيوني يا حالوني يا بدر انت بلالي يا اغلى من كل غالي يا بدر انت بلالي يا اغلى من كل غالي غيابك مو مسموح يا حنين الروح غيابك مو مسموح والله مو مسموح روح يا دوا الجروح يا حالي الروح يا دوا الجروح وليا ست الحلوات حبك مدبوح يا ست الحلوات بحبك مذبوح انت يا ورد الجوري يا خلاصة العطور انت يا ورد الجوري يا خلاصة العطور ورياحك بتفوح ورياحك بتفوح اي ورياحك بتفوح بتفوح